Один із уламків збитої 10 жовтня українською ППО російської ракети під час масованого обстрілу України поцілив у хату сільської жительки 93-річної Марії Ясинської з Кам'ян-Подільського району. Бабуся розповідає, уламок розміром з газовий балон пробив клуню, дах хати та впав на підлогу. Вона в цей час, каже, спала в сусідній кімнаті і прокинулася від гуркоту. Коли я чую гур-гур-гур, вже, вже вже тут у хаті, а я на постілі. Я туди думаю: "Ой, Боже, що це, що таке? Я ж не знаю, що". Я тоді виходжу, спираюся на нього, на